This is the لا لا لا فلم وانا البطل فيها اسوي لهم حريقه فيها شويه خرفان فبنصفيها لمقدر راب لا يقعد فيها ممكن تكون الافضل لكن نيفر لايت مي بي مشفر عقلهم وخرب خططهم حتى لام دايسن فدايسن نبلع اوشن عظمة أودن أي شي قبل ما نسوي نقول لك لما نلعب في الكلمات هذا فل لكن لما نلعب فيها صهم just for fun just for fun just for fun نلعب في just for fun عشلكم و وهمكم زي المكعبات على كيف اشكركم اللي دخلوا في لا تنسوا و انتو طلعين تلمونش لكم حرق البيت بكلمات ترمى اسمه حتى لو اختفى غفى ارجع بقوة عظمه كأني منزل من سما